بسم الله الرحمن الرحيم اقدم لكم اليوم حلقة بعنوان اهم المعلومات عن المهد المنتظر اهم المعلومات عن المهدي المنتظر التي اطرحها لكم اليوم ليست الاسم فاسمه لا يهمنا ان كان اسمه محمد علي احمد عبد الرحمن فده ليس المهم بالنسبة لنا وكذلك سنه او عمره فبرضه مش مهم مش مهم البلد اللي هو ايجي منها ومش مهم كمان المدينه اللي هيجي منها يعني كل الاشياء دي هو مش مهم جنسيته يعني يعني كل ده مش مشكله عندنا يجي زي ما ايه زي ما يجي كويس دي المعلومات دي مش مشكله عندنا لان احنا عايزين احنا حالة بقى ايه المعلومات اللي هي بعد ظهور المهدي المنتظر ماذا يحدث يعني للعالم ما هو الفرق الذي سوف يحدث وما هي وظيفة المهدي المنتظر التي سوف يقيمها فوظيفة المهدي المنتظر هي شريعة الله رجل يسير بشريعة الله المحددة ويعيد النصاب الحقيقي للأديان كما جاءت في السابق عهدها يعني بدون لعب بدون تزوير بدون تزييف لأي حقيقة في الحقايق الأديان هو بيقولها لنا وبنفهمها بكل بساطة ومعاه الميزان هو إقامة العدل يعني معاه الكتاب ومعاه الميزان. فهما دولت الحاجتين المهمين اللي بيجوا بيهم اي رسول الى الارض هنشوف بقى لما يحكم بالعدل <تصفيق> عفوا المهدي المنتظر طبعا سوف يحقق الرخاء للعالم كله وليس البلده وحدها او يعني ان هو هيعمل لبلده بس دون الدول الاخرى لا هو ليس قادم الى دوله معينه بل هو قادم إلى العالم أجمع ليجعله وحدة واحدة متحدة على السلام العالمي وعلى التنمية والرخاء لجميع شعوب الأرض هناك تحول كبير لمجرى الأحداث على الأرض كلها بدون أي استثناء لأي دولة فالعالم كله سوف يعيش في لحظات سعيدة لأنه حول جميع طاقاته إلى الطاقة الإيجابية وهي التنمية والرخاء وإقامة العدل بغض النظر بقى عن الصراعات الحالية التي تدور الآن سوف تختفي وتمضي إلى حل سبيلها. فإذا أنا شايف المهدي المنتظر هنا بقى يعني يعني جوهرة ده هو جوهرة فعلا إذا كان هو هيحقق لنا يعني ده هو الفانوس بقى السحري بتاع الدين زمان اللي هو حكونا عليه اللي هو بي يعني يغير بقى ال من النقيض إلى نقيض فيعني هل يستحق المهدي المنتظر لنا أن نسعى ونجتهد جميعا كعلماء في تفسير مجيئه فطبعا لازم. لازم يعني تلاقي عالم من هنا وعالم من هنا وعالم من هنا وعالم, وعالم يصيب عالم يخطئ انا احيانا اخطئ احيانا اصيب فالموضوع كبير ويعني اقصى يعني أكثر من طاقتنا العقلية لان ربنا حدد الكلام ده وقال باختصار ان الساعة دي محدش يعلمها الا الله حتى ملائكته التي في السفاء لا تعرف متى يأتي المهدي المنتظر تحديدا فاكن قال الله ان هناك ايات وعلامات مهمة هقول لكم عليها يعني عامل المهدي المنتظر ده عامل زي فزورة والفزورة بيقول لك لما تيجي كده العلامة دي والعلامة دي والعلامة دي يبقى اقترب مجيئه اقترب طب امتى اقترابه ده فيعني ده من الفين سنة بيقول اقتربة مجيء ابن الإنسان اللي هو بشر بيها السيد المسيح فيعني الموضوع علامات مش عارفينها تحديدا لكن الكتب والاديان تحدثت يعني تحدثت عن هذا الموضوع في كثير من النقاط وكثير من العلامات لكن أنا استخلصت أهم النتائج من هذه الاديان. في علامتين فقط مهمين أوي العلامة الأولى وهي التي شرحت لكم لها في السابق وهي دابة الأرض الملكة كيلوباترا وفايدة الملكة كيلوباترا هنا لأن الناس تعلم أن وعد الله حق يعني ربنا لما يقول أنتوا هترجعوا تاني إلى الحياة وتعيدوا تاني إلى الحياة. وتلاقوا الملكة كليوباترا فعلا اللي هي الفين سنة مختفية وميتة تعتبر بالنسبة للناس كلها تعود تاني الى الحياة وتعيش مجددا فيعني معنى كده ايه اقتربة وعد الله الحق فعلا وعلمنا ان الله حق لان في كثير من الناس بتشكك في هذا الكلام ممكن تروح تصلي وتسوم لكن هي من داخلها ان هي مش مصدقة برضو بعملية البعث وعودتهم معرة اخرى الى الحياة لكن بيعملوا ده بشكل روتيني انه هو لازم يصلي انه هو لازم يصوم هو ده المهم عندهم الشكليات لكن جوهره من الداخل ليس بمؤمنا حقيقي ممكن تلاقي واحد ما بيصليش وممكن ما يصومش وممكن يصوم بالك او يصلي شوية ويقطع شوية وده لكن في ايمان جوا داخلي بان ان الوعد الله حق وان سوف يعود الى البعث مرة اخرى وانهم مقصر احيانا ويؤنب نفسه من اجل عدم صلاته مثلا او يعني فطر يوم او يومين في رمضان او اذا كان مسيحي ما بيصومش يعني تلاقيهم بيأنبوا ضميرهم دول اللي بيأنبوا ضميره ده هو ده ناجي لانه عنده احساس وايمان اما اللي ضميره ميت فده مش مؤمن يعني مش, مون مش نادم مثلا على افطاره يوم مش نادم ان هو مصلاش مثلا فده يبقى ايه وصل لمرحله الكفر فالمهم الملكه كيلوباترا دي من اعظم الامور الملكه كيلوباترا لو عادت للحياه مره اخرى معناها ان هي سوف تنشر السلام والمسيح ينشر العدل في جميع ربوع الارض دي اول حاجه واول نقطه لان يجب على الدول جميعا ان تستمع الى كلام المهدي المنتظر اللي هو السيد المسيح وتستمع الى الملكه كيلوباترا عشان ينجوا بانفسهم لانهم لو ما سمعوش كلامهم هيبقى في خسران مبين لهم بأي بقي ظواهر اللي هي انتوا بتقولوا عليها طبيعية دي يعني فيضانات بقي زلازل مش عارف ايه هو ده عذاب ربنا عليهم هيبقي وبصورة فظيعة المهم ده جزء الجزء التاني المهم بقي في عودة المسيح ايضا هو انهيار السد العالي وده اللي بنوه عليه دايما ويجب علينا بناء سد وقائي جديد جنوب السد العالي واستخراج الأدلة الموجودة في مدينة العالمين والحمام ومدينة بنجر السكر كل هذه المنوة الأسكندرية بها أثار من أثار البطالمة المهمة بالنسبة لنا يعني من نشأة أسكندر الأكبر في أسكندرية وحتى نهاية العصر البطلمي الملكة كيلواترا فهذا العصر هو عصر الأسرار أسميه لأنه حتى الآن لم نكتشف أي معلومات مهمة على هذا العصر حتى الآن لم نكتشف أي معلومات مهمة عن هذا العصر وليس لها أي أثر لكن أنا أطلع لكم هذا الأثر لكي تدرسوه وتطلعوا عليه وتشوفوا فيه إيه بس انا مش عايزكوا تصدقوا كلامي او ما تصدقوش كلامي انا بجيبلكوا الدليل بقولك الدليل هنا هون وحفر وشوف لقيت دور فيه بقى وشوف انت بنفسك انا ما بفهمش ولا غري ولا بفهم بطلمي عشان تبقوا فاهمين الصورة يعني لكن انا اوديك للاماكن الصحيحة وارشدك إليها عشان ننقذ مصر يا سيادة الرئيس انا بكلمك دلوقتي بقول لك يا ريت تهتم بموضوع دوت عشان تنقذ مصر معايا وواحد لوحده ما يقدرش يشيل البلد كلها فلازم يعني يكون حواليك ناس تانيه واخرين يقوموا يساعدوك على اقامه مصر انت مش تقدر تصير مصر لوحديها فلازم نقفوا جنبك وانت تقف جنبنا ونشوفوا البلد رايحه فيه انما كل واحد ماشي في اتجاه مش عايز يبص للتاني فهو ده الخطا الكبير اللي هو هيخلي مصر تغرق ولو مصر غرقت احمل سيادتك المسؤوليه الكامله لعدم قيامك بواجبك كرئيس للجمهوريه مصر العربيه وهو توخي الحذر وجمع المعلومات على هذا البحث حتى تتيقن إنه حقيقي أو كاذب إنما إهمالكم لهذا البحث هو السبب الرئيسي في غرق مصر هيكون وأنا بحذركم جميعا من هذا وبقول لكم اشتركوا وفعلوا زر الجرس وأدعوا أصدقائكم للمشاركة في القناة عشان صوتنا يقدر يوصل للعالمية لكن مفيش حد واقف جنبي. يبقى ولا حكومة واقفة جنبي ولا شعب واقف جنبي يبقى أنا أكلم مين أروح أكلم الحيطة ماشي كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وأحرسها من مدينة الإسكندرية وحاصل على سانس آداب وتحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى. تليفون 01285789734 اتناشر وشكرا على حسن استماعكم.